L'Escola Ideal Deia el filòsof Erasmo de Rotterdam que l'Escola Ideal és aquella on s'aprèn jugant i aquesta sembla ser la idea que segueix el projecte PAM i PIPA a l'Òmnia Barri Antic de Valls. PAM i PIPA és un projecte iniciat al 2009 gràcies a la Llei de Barris que promou l'aprenentatge i formació antic a través del lleure s'adrecen ens i de primària entre 6 i 12 anys. El ventall de possibilitats que ofereixen les noves tecnologies és tan ampli que els més petits necessiten un procés d'acompanyament en aquesta relació amb les TIC. En plena era tecnològica, el cert és que per la majoria no és la seva primera vegada davant de l'ordinador i això fa que tot sigui ràpid i fàcil entonces aquí el comenzamen eh, con convenient jam 6 sans son molt po el que más no han tocado un ordenador pero encara que hay en tingut poca experiencia en el ordenador la es, es la seva relaciones en directa muy rápida muy intuitiva y no tienen cap problema a la utilización del ratolí de fed eh, entonces el primer contacte no es tan difícil como por ejemplo una persona adulta o una persona grande el directamente tocan deyuuga moveeven experimentan y saben que si fan un un clic pasa algo y entonces van buscando las teclas con el juego también rápidamente, las las teclitas como las han de tocar okay. y todo eso. Cada setmana es proposa la Canalla una activitat curta i planificada que els permeti descobrir una eina informàtica diferent. Aquí, com a Casa Caritat, realitzem cada dia una activitat, intentem que siguin activitats dinàmiques, entretingudes, curtetes, i doncs, eh, treballem diferents línies, de vegades fem activitats relacionades, per exemple, com suporta l'escola, eh, tècniques d'estudi, fem alguna cosa que digui que facin un suggeriment i treballem una presentació d'impres, eh, o també, per exemple, treballem... Eh, Temes de medi ambient, eh, treballem les dates aquestes significades a Catalunya, per exemple, el tema del Sant Jordi, fan un punt de llibre o el dia de la mare li fan alguna postaleta. Eh, després treballem diferent programes que facin servir diferents recursos TIC i sobretot internet també, que sàpiguen navegar, funcionar correctament per internet. Fem un punt de llibre de Sant Jordi, fer-li un rabat pel dia de la mare i també pel dia del pare. Um, Després vam, vam fer una cosa per explicar les bones coses que no són bones. I y... dibuixar, fer, fer un dibuixó pel pare i per la mare, i fer informàtica. Però una que em va agradar molt va ser un còmic fer, fet amb els personatges de Marvel. Avui, per exemple, els més petits es posen en la pell d'un director de cinema i han de fer una pel·lícula animada. Princeses, gossos, festes i amics han sigut els seus temes preferits. La meva pel·lícula eren dos nois a la platja que s'anaven coneixent. Anaven parlant i al final sortien els crèdits. A més del PAM PIPA, l'Òmnia de Valls també ofereix accés lliure per nois i noies de secundària. En total són 10 hores setmanals adreçades a infància i joventut. 6 es gestionen directament per l'Òmnia i les altres 4 per serveis socials que condueixen la programació adreçada a joves procedents de centres oberts. En total es calcula que hi passen entre 60 i 70 joves cada setmana. L'Òmnia de Valls s'integra dins del Centre Cívic Barri Antic amb una àmplia programació per infants i gent gran. Per als més petits, la informàtica i l'esport són les línies principals de treball. Doncs, a veure, el que volem és oferir un espai pels nens després de l'escola que permeti, sobretot amb el temps hem anat a... a, a a treballar cada vegada més tota la part més, més complementària, de, més física o més de suport en els deures, per exemple, o de suport en matèries d'escola. No? Enguany, l'Òmnia de Valls ha celebrat el seu desaniversari, 10 anys al costat de les persones i de les entitats, 10 anys de creixement i 10 anys de reptes. Esperem que siguin molts més.